Один рік – умовно. Такий вирок ухвалив Хортицький районний суд Запоріжжя Артурові Савченко, який поранив безпритульного собаку на прізвисько Блек – 6 грудня 2021 року. Чоловіка винувачили у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень. Під час судового засідання Артур Савченко визнав провину. Розповів, що того дня гуляв зі своїм лабрадором, і до них підбіг безпритульний пес Блек. Вони почали між собою. Дратися. Я злякався і тому ключем наніс псу по кличці «Блек» ті рани. Від двері, від вхідної, великий ключ. Як думав, Довжина? Довжина около 10-15 тисячі сантиметрів. Як сказано, то плече та в шию по справі. Співчував, що так сталося, мені дуже шкода, я приношу свої вибачення. Так, Скажіть, будь ласка, а ви вживали в той день алкогольні напої? Так. Адвокат позивачки зооволонтерки Олени Джими Денис Прядко оголосив у суді, що між нею та обвинуваченим було укладено угоду про примирення та попросив судю її розглянути. Це було сьогодні підписано, узгоджено все добровільно. Укладена угода про примирення між потерпілим та обвинуваченим. Зміст її сходить до того, що мій клієнт беззаперечно визнає свою провину широкається, і ця угода підписана і ним, і потерпілою. Я прошу долучити до матеріалів кримінального провадження вказану угоду для того, щоб розглядати її і ставити питання про її затвердження. Хортицький районний суд Запоріжжя затвердив угоду про примирення, укладено між потерпілою та обвинуваченим. Угода, он признає себе виновним по цьому делу. Часть ну, сумму по лечению он оплатил. Ну, там около 7 тысяч гривен получилось. Частями заплатил. Где зараз Пенс находится? Пса пристроила в хорошие руки, в семье, он живет в частном секторе. Бывает, конечно, у него там на погоду, но раны эти дают о себе знать. Его очень любят в семье.